السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة فيديو جديد لشقة للبيع منطقة نادي الصيد منطقة تفرعات البطل عند جامعة الدول ناحية ميدان أسوان الشقة دي على مدين مراوكي مسحتها 300 متر هنتفرج دع المدخل الأول وهنطلع فوق خليكم معانا بإذن الله طلعنا معاكم الدور فوق شقة زي ما قلنا 300 متر فيها في الدور الخامس وعمرها فيها في اثنين أسانصير فيها أطوار نزيدها النهايه بحر نبدأ بيدنا الشمال الأول بالرسيبشن طبعا تمعنا الرسيبشن طبعا ميزة الشقه كلها مش مجروحه وناوره ده عندنا هنا طراز طبعا الفيديو بتاعنا كله مفتوح وعلى مشتل ميزان التوضيب كله جديد طبعا عندنا اسقف جبسون بورد اضاءات نبدا هنا في حمام الضيوف اول حاجه وفي حوض بره ده الحمام معمول ايديا الاستاندر بعد كده هنخش مجانا الباب الشقه هنخش على المطبخ بساحة المطبخ حلوة وميزة ان هي بردك بتبص على الجنب يعني مش على منور نخش بعد كده علي طرق التوزيع اول حاجه بنقابلها الحمام الكبير اللي بيخدم الغرفتين وبعد كده عندنا طبعا حتي السقف هنا ظماء لإضاءة عندنا هنا الاوضه الاولانية. طبعا المساحة. زي ما حضراتكم شايفين مساحتها كبيرة. نطلع بعد كده. في هنا عندنا سلم طوارئ. سلم الخدم. عندنا هيدا الاوضة المصدر. طبعا ميزة ان كل حمامات دي الاستاندر حتى البنيونات دي مساحة الأوضة بعد كده بنطلع للغرفة الثالثة كل وصلات التكيفات والتأسيس موجودة في قلب الشقة دي البلكونة ممكن تنضم لو عايزين نوسع الأوضة دي نقدر نوسعها بالبلكونة لو الفيديو عجبكم متنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس أتمنى يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته